الان وحصريا استديوهات غدا سفر الفن ايش بولت عامر واش الحلو الرايحه واش اللي في عرس بنت الفخر والشان ايش بولت عامر واش الرايحه شعلوا الريحه وهنوها باجبل لياليها سبحان بن زادها سبحان الحسن واذل معطيها الحسن واذل معطيها معروفه ترشوا هذا الورد والريحه عسى الله ينهلي يوم محضر